بعد تجديد اوضه اخويا كان ناقص المكتب وهو بقاله سنين كتيره موجوده وشكله ما كانش عاجبني فقررت ان اصمم له مكتب جديد وازبط له السين بتاع المكان في الاوضه اعزائي المصممين ازيكم انا محمود طلعت مصمم منتجات وفيديو النهارده هوريكم ازاي عملت المكتب ده الخشب اللي هشتغل بيه هو خشب طبيعي وكان موجود عندي هيحتاج في البدايه ان هو يدخل على مكنه الربول أول عشان يتمسح بحيث ان هو السطح بتاعه يكون مستوي بعد كده هيدخل على مكنه التخانه عشان يظبط السمك بتاع الخشب بحيث ان انا اقدر احطه في القالب وابدا ان انا اكمل الخطوات جبت فرخ ام دي اف اربعه مللي عشان اعمل منه القالب وقطعته على المقاسات اللي انا عاوزها على منشار الصينيه بحيث اديني القاعده والشريط على كل الاطراف وسعر الفرخ ده كان خمسه وستين جنيه بدأت اني اجمع القالب واستخدمت الشرايط على الاطراف ولزقتها بسليكون حراري من جوه ومن بره القالب ضفت شمع زياده التأكيد عشان تمنع التسريب الايبوكسي او الرايزن بيكون عباره عن مكونين A و B. واحد منهم بيكون هو المادة الخام والتاني بيكون مصلي بيكون دايماً معاهم مواصفات الخلط مواصفات الخلط دي بتقولك نسبة الخلط كام لكام ودي بتتم على ميزان جرامات يعني انا مثلاً هخلط واحد من مكون الف لواحد من مكون ب أو واحد لثلاثة أو واحد الاثنين حسب كل منتج والمواصفات الفنية ايه بتاعته الالوان اللي انا استخدمتها هي الوان ميتاليك في منها نوع بيكون على صورة باودر وبيسمى الوان مائد. بنقلب كويس جدا واحنا شغالين عشان ما يحصلش اي ترسبات وبنحاول بقدر الامكان نتجنب الموضوع ده لان هي بتكسر الباترن بتاعت الشكل وبتدينا زي نقط صغيره في الشكل بعد تمام اتصل كذلك ممكن اضيف اكتر من لون في حاله المكتب ده فانا استخدمت اللون التركوازي واللون الاسود في ملاحظات مهمه قبل ما نبدا ان احنا نتعامل مع خامات الايبوكسي او الريزن او البوليستر دايما البس ماسك طبي او ماسك كيماويات اثناء الشغل ده حاول تكون في مكان جيد التهويه والبس كلافز لان صحتك اهم ان هي تتعرض لاي مواد سامه او غيره بالذات لو دي اول مره انت بتتعامل فيها مع الخامات دي طبعا قبل الصب بنركب كلابات من كل الاطراف على الخشب دي بتخليه مضغوط لتحت على القالب بحيث ان الايبوكسي ما ينزلش من تحت الخشب فيهدر معايا بنسبه كبيره وبنبدا ان احنا نصب الخام في القالب وكل الاماكن اللي مفتوحه كذلك من السطح وبنسيبه في درجه حراره كويسه ما يقارب الثلاث ايام عشان يكون اتصلب كويس قبل ما نبدا ان احنا نشتغل عليه بنقلب باي خشبه صغيره بشكل عشوائي عشان الايبوكسي يدينا شكل باترن لطيف واللون ما يترسبش لتحت وزي ما ان شايفين الخامة بتكون بتلمع بشكل ممتاز جدا بعد الصب بعد ما ينشف بنبدا ان احنا نفك القالب وضروري اقول لكم تاخدوا بالكم من المرحله دي لان الايبوكسي اول ما ينشف بيكون حاد جدا وممكن يعور اي حد وطبعا الام اف لو معزول بلزق كان هيكون افضل واسهل في الفك من اللي احنا عملناه المرحلة دي من اكتر المراحل الصعبة والخطيرة لانها بتكون باستخدام الصاروخ الصاروخ طبعا اوقات كتير بيبدأ ان هو يفلت من الايد او ان يبدأ ان هو ياخد على مساحات واسعة فضروري جدا واحنا بنستخدم الصاروخ يكون ثابت بقدر امكان وبنبدأ ان احنا نساوي السطح ونشيل اي زيادة من الخام وكذلك نخلي الخشب ناعم ونضيف وغالبا بنستخدم اما صنفرة 36 او 80 في المرحلة بنستخدم الصاروخ اكتر من مرة لمدة ساعة تقريبا او نص ساعة لحد ما نتأكد ان السطح بقى مناسب وما فيش فيه اي مثلا نقر او جزء عالي او غير طبعا لو دا ما كانش مكتب او صنية صغيرة كنا هنستخدم الروتر الروتر بحيث ان احنا بنعمله زي مجره ويبدأ ان هو يروح ويرجع عليها وهننزل خلال الايام الجاية فيديو كامل ازاي ان احنا نعمل برضو صنية تقديم من الايبوكسي بعد ما خلصنا تنظيف الوش قلبنا قرصة المكتب على الظهر عشان نبدأ ان احنا ننظفه وكان اكتر جزء اخد وقت هو الام دي اف عشان كده لو حد هيشتغل في مشروع زي ده انصحه ان هو يعمل عازل من البلاستيك ممكن يكون مشمع او غيره لانه هيسهل عليه في عملية التنظيف وهيوفر معاه وقت كتير جدا الخطوة دي ممكن الناس تشوفها مش ضرورية لكن احنا ادينا سكينة معجون ابيض بحيث واحنا شغالين في السنفرة نتأكد ان السطح كله مستوي ما اي نقر او خرام صغير اننا نربق الصينية ده احنا احتاجنا ان احنا نعمله بالمنشار العادي في البيت نظرا لان ورش كتير بتخاف ان هي تدخل الايبوكسي او البوليستر على الكستير بتاعتها لان هو بيكسرها او ان هو هما بيكونوا مثلا مستخدمين صفيحة منشار صينية مثلا أو, او الصفيحة دي مثلا ما تكونش مسنونة فده طبعا هيكسر معاهم الايه الصفايح دي. في المرحله دي هيبان اهميه طبقه المعجون اللي احنا ضفناها لانه هيكون في نقط كتير موجوده في الشكل ودي هتبان على شكل زي نقط بيضه كده حوالين الخشب فكان ضروري جدا ان احنا نمشي بالصاروخ برضو بصنفرة خشنة سواء 36 او 80 على السطح بحيث ان احنا نحاول بقدر امكان ان الخشب ينزل مستوى بسيط على مثلا بتاع النقر دي بحيث ان هي تختفي والسطح معانا يكون في النهاية مستقيم ومستوي كان صعب اصنفر المكتب كله لوحدى فخليت ابن عمى يساعدنى فيها خطوة بخطوة والمرحلة دى اساسية بنبدأ نحن احنا نستخدم فيها الصنفرة بالتدريج من اول ميه وصولا لحد 320 بعدها بنبدأ ان نستخدم الصنفرة الالف و عشان تدينا سطح ناعم جدا واول باول ضروري ان احنا نستخدم قماشة او فوطه عشان ننظف السطح بعد كل وش صنفرة عشان يشيل الغبار الصغير ده لانه بيأثر طبعا على النعومة بتاعة السطح علشان نوصل لنعومة كبيرة جدا في السطح فكنا محتاجين لصنفرة خمس تلاف وعشرين ألف وطبعا لأنه درجات الصنفرة دي مش موجودة في مصر وهي اللي بتخلي أصلا سطح الإيبوكسي ناعم فإحنا استخدمنا الصنفرة لألف وخمسمية لكن ضفنا عليها مية وفي نفس الوقت ادينا نتيجة كويسة جدا وفوق الممتازة في الفينيش بتاعنا عشان أعمل القاعدة بتاعة المكتب رحت الحدات واخترت أوايم تلاتة سنتي في تلاتة سنتي وبعد كده اديته المقاسات بتاعة المكتب بعد كده بدأ ان هو يقطع الشرايح على المقاسات الاساسية وبعد كده جه بالصاروخ وعمل زاوية 45 من كل الاطراف بحيث ان هو يقدر ان هو يلحم الاجزاء دي انا طبعا قلت له ان هو يسيب اماكن لي اخرام جوه المربعات دي لان هي دي اللي احنا هنبدأ ان احنا نربط فيها القرصة بتاعة المكتب اللي احنا عملناها في القاعدة اللي احنا كنا شغالين عليها وبعد كده بدأ ان هو يجمع الشكل ويلحم كل الاجزاء الاساسيه المرحله دي كانت بسيطه وماكلفتش كتير جدا لان طبعا احنا كنا رايحين عارفين الخامه وعارفين الراجل هيعمل ايه بالظبط وفي نفس الوقت ما خدتش اكتر من تلت ساعه بعد ما جبنا القوائم بتاعه المكتب من عند الحداد بدانا ان احنا ناخد دليل عشان نبدا ان احنا نخرم في ظهر المكتب بحيث ان دي الاماكن اللي هيركب فيها آه المسامير الخاصة بالتجميع وبدأنا نعمل كده على كل الزوايا بحيث ان احنا يكون موجود معايا اربع اطراف مسكين الاواعد في القرصة بتاعة المكتب لكن بعد تجربة مسامير التجميع في الحقيقة ما كانتش مسكة القاعدة في القرصة بشكل كويس جدا والمكتب كان بيترج وده كان مسبب مشكلة كبيرة جدا فاحنا استبدلناها في النهاية بمسامير 10 سنتي سمولة عملي اكتر وفي نفس الوقت ثبت المكتب بقدر كبير جدا وهو ده اخر حاجه استقرينا عليها في التجميع بتاع المكتب ده شكل المكتب بعد ما تجمع وقبل المرحله الاخيره ما ياخد الوش النهائي بتاع الفينش بعد ما جمعنا الترابيزه الحمد لله جه وقت اخر مرحله في الفينش وهي اضافه الدانش اويل الدانش اويل بشكل بسيط بيكون عباره عن خامه زيتيه بتضاف على الاسطح بالذات يعني الخشب المدموج بالإيبوكسي تبدأ إن هي تديله لمعان بسيط في طبعاً أكتر من تكنيك تاني إن إحنا نعمل الموضوع ده ممكن إحنا نستخدم ورنيش مثلاً نضيف مثلاً طبقة ورنيش رش أو ممكن إحنا نستخدم طبقة صب حر من إيبوكسي مثلاً شفاف ما نضيفش عليه أي ألوان كلهم هيدونا نتائج متقاربة جداً في الفينيش بتاع المكتب. بعد كده هبدأ ان انا افضي السين اللي موجود عند اخويا في الاوضه واشيل كل الاجزاء دي وابدأ ان انا اضيف المكتب الجديد وابدأ ان انا احط عليه كل الاجزاء النهائيه هبدأ اخرم في الحيطه عشان اركب مسمار بفشر وده هيكون عشان يتعلق عليه برواز صغير فيبدأ ان هو ينطق السين في الاوضه شويه تشكل السين في النهاية أنا مبسوط جداً بالنتيجه اللي تحول عليها شكل المكتب أو شكل اب القديم بتاع أخويا تحول للشكل ده وفي النهاية أعزائي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش أن إنتوا تشتركوا في القناة وتدونا ثمز أب ولو عندكم أي كومنت عن أي مرحلة ممكن أن انتو تسيبوه لنا في الكومنتس.